සමාජය තුල බොහෝ දෙනා අතර කතිකාවතක් තියෙනවා. මේ වික්ෂුන් වහන්සේලා දේශපාලනයේ යෙදීම, ඒ වගේම සමාජ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදීම, ඊටමත් වැරදි සහගත බව. ස්වාමීන් වහන්ස. මේ හිමිවරුන් සිල්පද බිඳගෙන මේ සතුන රැකීමේ යම් කිසි වරදක් අඩපාඩුවක් තියෙනවාද? අහදා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්ස. අතීතයේ වැද සිටියා උසාන මහන්සෙලා. උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා සාමනීර ස්වාමින් වහන්සේලා සියලුම දෙනා විනේගරුකෝ විනයකාමීව උතුම් ප්‍රාතිමෝක්ෂය ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වුණා නම් නෝනා සමහර විට අද වෙනකොට සංඝ සමාජය හුඟක් දුර්වල වෙලා තියෙනු පුළුවන්. ශාසනය නැති වෙලා තියෙනු පුළුවන්. උදේ මේ පැති දෙකක් තියෙනවා. මොකද හැම කෙනෙක්ම උතුම් පැවිදි භාවයට නිවන් අරමුණු කරගෙන නෙමෙයි. සමහර ස්වාමින්වහන්සේලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඊළඟ ජීවිතේ දිව්‍ය ලෝකෙට යන සමහර ශාමින්වහන්සේලා ඉන්නවා ඊළඟ ජීවිතේ මනුස්ස ලෝකෙම නැවත මිනිසෙක් වෙන බලාපොරොත්තු වෙයි තියෙන. ඒ වගේ සෑම ශාමින්වහසේ නාමක උතුම් නිවන අරමුණු කරගෙන උතුම් මේ ජීවිතයේ අධිගම බලාපොරොත්තු පැවිදිීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඒ ශාමින්වහන්සේලාගේ ইন্দ্রීය ධර්මතාවය. ඒතොට සමහර ශාමින්වහන්සේලා ඉන්නවා උන්වහන්සේලා පැවිදිභාවයටපත් වෙන්නේ මේ රට ජාතිය ආගම මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය চিරාත් කාලයක් ආරක්ෂා කිරීම उद्देशා මං කැප වෙනවා නමුත් අපිට ඒක එපා කියලා කියන්න බෑ. අපිට ඒක එපා කියලා කියන්න බෑ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තව ලෝකයේ කල්ප සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් ඈතට ගලාගෙන යනවා කියලා. අනාගතයේ තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂ ගාණක් පහළ වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඕන ලෝකයේ නැවතීමක් නිමාවක් නැහැ. එහෙනම් ලෝකයේ තමයි කල්ප ගාණක් ඈතට ගලාගෙන යන්නේ. එනිසා සියලු දෙනා ඒ නිසා යම් සාමින් වාසයේ කෙනෙක් තීරණය කළා නම් සිල්පත බිඳුනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ මම මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරලා අනාගතයේ තවත් අධිගමලා ලාභීන් බිහිවීම උදෙසා මම ශක්තිමත්ව මගෙන් යුතුයකමක් තියෙනවා නම් කරනවා කියලා ඒකට අපිට එපා කියන්න බෑ මොකද අතීතේ නොනෑ මේ රට මේ සිංහලකම මේ බෞද්ධකම විනාශ කිරීම උදෙසා කටයුතු කළා වූ බලවේගයන්ට එරෙහිව සාමීන් වහන්සේලා සිල්පද බිඳගෙන අතීතයේ ඉස්සරහට ආවෙ නැත්නම් නෝනා අද ඇත්තටම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් නැහැ. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. මම භික්ෂුවක් හැටියට ධර්මයේක දසමයක් හෝ දෙයක් මම ලබලා තියෙනව නම් අවබෝධාත්මක තැනක්කෝල් දෙයක් ඒ ලැබීමට නෝනා වගකී යුත්තේ ඔබලා නෙමෙයි. ඒක තේරුම් ගන්න මම ධර්මයේක දසමයක් දෙයක් ජීවිතේට එකතු කරගෙන තියෙනව නම් ඉridate වගකී යුත්තේ ජීවත් වෙන්න තන මේ රටේ නිදහස උදෙසා ස්වාධීනත්වයේ උදසාමේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ආරක්ෂා උදසා ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් කටයුතු කළ සාමින් වහන්සේලායි අතීත විරුවන්මයි. ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කළා දේශය මත ඉඳගෙන තමයි අපි මේ කාරණා ඉස්සරහට අරන් ආවේ. මොකද තනියම පවතින්න බෑ. බුදුදහම පවතින්න නම් මේ සිංහල ඕනේ. सिंगल रत आरक्षान वि में सिंगल रत केली केदूनों वेदूनों तमें विना शभिल आगियोत नो बुदू ताम कंच एना निठोन ने ने CONCille नहे अतीते विरुवान में सिंगल रत्ड आरक्षा करा ये निसाई सम्मा संभूत शाशनी स्थान गतव इला तामत पह එනිසා අපි ජීවිතේ යම් ගුණයක් ඔබලා දකිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රීයභාවය තුළ උන්වහන්සේ දේශනා මාර්ගය තුළ ගමන් කරලා යම් ගුණයක් ඔබලා දකිනවා ඒ ගුණය මුලින්ම අහිති වෙන්නේ අතීතේ ජීවිත පූජා කරපු ඒ නිසා අපි සෑම නිමේෂයකදීම අපි ධර්මයක් දේශනා කරද්දී ධර්මයක් කියවද්දී ඒ සෑම අතීතේ විරුවේකටම අපි තුලින් රැස් වෙන්නා වූ අයිතිනවා. මොකද ඒගොල්ලො ගොඩ නැගුවා මතයි අපි අපේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගත්තේ. ඒ නිසා යම් ස්වාමින්වහන්සේ නමක් කితනවනම් මගේ අතින් සිල්පදයක් දුර්වල වුණ දෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ජීවිතේ නිවන් අරමුණු කරගෙන මේ ගමන නැහැ එනිසා අනාගතයේ දහස් සංඛ්‍යාත පැවිදි උපසම්පදාලාභීන්ට ගිහිපින් අතුල්ලාට මේ උතුම් ආර්ය ධර්මයේ ජීවිතයට ඒකතු කරගන්න මේ උතුම් නිවන් මාර්ගයේ ජීවිතයට ඒකතු කරගන්න මේ උතුම් සුගතිය ජීවිතයට ඒකතු කරගන්න මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා මං කැප වෙනවා කියන තැනකට આવොත් නෝනා ඒකට එපා කියන්න අපිට පුළුවන්කම නැහැ මොකද මේ දෙපාශ්‍ර මෙම ලෝකය නිවන් අරමුණු කරගෙන යන කෙනාත් ලෝකයේම ස්වභාවයක් ලෞකික මාර්ගය තුල ගමන් කරන කෙනාත් ලෝකයේම ස්වභාවයක්. මේ මෙතනින් ඒ ස්වාමින්වහන්සේලා වැරදි කියලා මට කියන්න බෑ. ඒක මං කොතනකින්දවත් කියන්නේ? නැහැ. ගරු ස්වාමින්වහන්සේ, මේ බෞද්ධ ශාස්ත්‍රයේ තුල සිදුවනා වූ යම් දේවල් නිසා ঘিපාර්ෂ්‍යය ගැටෙන තන්පිලිබඳව ඔබ වහන්සේ අපට පැහැදිලි ඒ සෑම උතුම් ප්‍රාතිමෝක්ෂ ශීලයේ සංගයවහන්සේලා අතින් කඩවන අවස්ථා පිළිබඳවත් ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කළා මා තවදුරටත් ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරනවා මේ උතුම් ධම් සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වන හැටියට අතීතයේ වැඩ සිටියා වූ ස්වාමින් වහන්සේලා උපසම්පදා වහන්සේලා සාමනීය ස්වාමින් වහන්සේලා සියලුම දෙනාට විනේගරුකෝ විනයකාමීව උතුම් ප්‍රාතිමෝක්ෂය ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වුණා නම් නෝනා සමහර විට අද වෙනකොට සංඝ සමාජය මුඟා දුර්වල වෙලා තියෙනු පුළුවන්. ශාසනය නැති වෙලා තියෙනු පුළුවන්. ඒකෝ ශාසනය මේ පැති දෙකක් තියෙනවා. මොකද හැම කෙනෙක්ම උතුම් පැවිදි භාවයට නිවන් අරමුණු කරගෙන නෙමෙයි. සමහර ස්වාමින්වහන්සේලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඊළඟ ජීවිතේ දිව්‍ය ලෝකයට යන බලාපොරොත්තුවක් තමයි තියෙන්නේ. ගරු ස්වාමින්වහන්සේ බුද්ධ නීතියට එරෙහි වයාම බුදුරජාණන් වහන්සේට එරෙහි වයාමක් නේද ස්වාමීන් වහන්ස. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට එරෙහි වයාමක් බව ඇත්තනෝන. නමුත් මේ Khandayam දෙකම මේ ලෝකයේ තුල තියෙනවා. මේ Khandayam දෙකෙන් තොරව ශාසනය පැවතමක් නැහැ. මේගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරලා දෙද්දී මේගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. වහන්ස මේ වර්තමාන තත්ත්වය එදා බුදුනිතිම් දුටුවා නේද බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ඇති ඉතින් ඒකනේ බුදුරයන් වහන්සේ බිම්බිසාර රජතුමාට යුද්ධ කරන්න යද්දි යුද්ධ කරන්නපා කිව්වේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙලා හමුදාව චේතනාව සකස් කරගන්නේ නැහැ බිම්බිසාර රජතුමා ගහන්න මරන්න කොටන්න කියලා කිව්වේ නැ හමුදාවට නියෝග කළේ අහවල් ප්‍රාන්තයේ නීතිය සාමයේ දුර්වලයි ජනතාව පීඩාවටපත් වෙනවා ජනතාව දුකෙන් වහම සාමය ආරක්ෂා කරන්න ගහන්න කිව්වද නැහැ යුද්ධ කරන්න කිව්වද? චේතනාව නැහැ. ඒ නිසා මේ ලෞකික මාර්ගයේ තුල නොනා අකුසලයක් නොවේ යුද්ධ කිරීමේ ශක්තියත් මේ ධර්මයේ තුල තියෙනවා. ඒක බිම්බිසාර රජතුමා කළා. මේ දෙපාශවෙම ලෝකේම කොටසක් හිතීට අපි දකින්න නමුත් විනය විරෝධී බව ඇත්ත. නමුත් කෙනෙක් විනය විරෝධීව හරි ගිහිල්ලා නොනා මේ සිංහල ආරක්ෂා කරගන්නවයි කියන තැනදී එපා කියනනම් මම යන්නේ නැහැ. අතීතයේ කරපු අය නිසායි මම මේ මොහොතේ මේ ධර්මයේ දේශනා ඒස ඔබලා අපෙන් යම් ගුණයක් දකිනවා නම් ඒ ගුණයේ බුදුරජාණන් වහන්සේමයි මාර්ගය උනේ නමුත් නොනනා ඒ සම්පූර්ණම පින කුසලය ඒ අතීතයේ මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ද ශාසනය ආරක්ෂා කリーමු මේ සිංහල රට දෙසා කැප වූ යම් වීරෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සියලු දෙනාට මේක